اه بعد الليالي والايام من شوقي ليه والله وحشوني كتير عيني ازاي نسيت الوعد هالحب ليه في سنين بعده غياب، وهان قلبي عليه ترمي بالنار نار وعذاب، ارجع لي خلاص مش قادر، حبيبي رد بأي كلام لو قادر، حبيبي اه والله بحبه أفضل أحبه حبيبي نفسي ارتاح أنا بين حبيبي